Idag är det ju en historisk dag att vi får välkomna de nyinflyttande till Täby Park. Ja, här blir det ju en levande stadsdel givetvis med bostäder, affärer. En stor park kommer också bli mitten i Täby Park. Jag tycker att det känns som ett väldigt bra läge. Det är liksom, de ska ju bygga en park här sen och då de blir det nära till den och sen har vi en här. Det blir liksom mycket grönt på området och sen så finns det ju nära till ensta också liksom om man vill gå där på helhetsspåret. Det som gör ett område väldigt attraktivt är ju inte bara bostäder utan det är ju den servicen som kan. Gäst yes, till de invånare som flyttar hit. Varmt välkommen till Färbenhagen. Eh,